З 8 до 11 ранку в центрі вакцинації на вулиці Перемогою 64 щеплення від COVID-19 зробили 12 запоріжців, двоє з них – бустерною дозою, розповіла Суспільному медична директорка поліклініки номер 10 у Запоріжжі Світлана Чернігоцева. За її словами, бустерну дозу можна отримати в будь-якому з 15 центрів масової вакцинації Запорізької області. Рекомендований термін для проведення бустерної дози – після 180 днів, після другого щеплення, рекомендований інтервал до 270 днів. Але якщо людина пропустила цей термін, можна проводити бустерну вакцинацію до 365 днів, тобто протягом року після другого щеплення. Згідно рекомендації, пріоритет надається вакцинам на МРНК основі цепфайзера «Модерна», але на сьогоднішній день дозволено використовувати і інші вакцини, Ті, якими були зроблені перша та друга доза, Двоє людей, які отримали бустерну дозу в цьому центрі вакцинації, від коментарів Суспільному відмовилися, але поза камерою розповіли – почуваються добре. Запоріжанка Лариса Саласкіна каже, не виключає можливості згодом зробити бустерну дозу, а сьогодні прийшла отримати друге щеплення. У мене перша доза була модерна – 4 грудня. Там же термін – другу прищеплювати після 28 днів. От ми прийшли після свят. Сьогодні щепилася пфайзером. Я прийшла з донькою. Чоловік вакцинований. Він працює на підприємстві «Моторсіч». Вони всі вакциновані. І мій син, і невістка також. Щодо можливості щеплення бустерною дозою вагітних жінок, немає нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України, каже Світлана Чернігівцова. Бустерна доза, як правило, переноситься людиною так, як були перенесені перша та друга дози. Якихось особливих ускладнень після бустерної дози бути не повинно. No. В прошлом году я сделал две досры. Минулого року я зробив дві дози Астразенека. Гадав, що можна сьогодні прийти сюди і зробити третю бустерну дозу. Я обрав саме Файзер. Так радять зараз фахівці. Але виявилося, що не пройшло ще півроку після того, як я отримав другу дозу. Тому я зачекаю два тижні, спокійно прийду і зроблю третю бустерну дозу. Тим більше я бачу зараз напливу немає і можна спокійно зробити. Відмінно почуваюся після перших двох щеплень. Єдине трошки почервоніло, і поболіло місце уколу, ні температури нічого такого не було. Станом на 11.30 у центрі вакцинації на вулиці Перемоги прийшли, за спостереженнями журналістів Суспільного, ще восьмеро людей, які розпитали у медиків про особливості бустерної дози. Нагадаємо, згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я України, з 6 січня повнолітніх громадян вакцинують нею задля посилення дії попередніх щеплень, які з часом втрачають ефективність. Герман Дубінін, Геннадій Кочененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.